Γκάντι. Γκάντι. Ε, θα χρειαστώ τη βοήθειά σου πάλι. Αλήμονο, Να πιάσω μια φορά το TikTok και να μην με διακόψεις γίνεται. Δεν γίνεται. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή τη φορά αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι... Ε, πώς ξεχωρίζω τον αόριστο με τον παρατατικό και τον εξακολουθητικό μέλλοντα ε, με τον συνοπτικό. Ας πούμε τα υπόλοιπα τα γνωρίζω. Παρακείμενο, ξεκινάει με το έχω, ο υπερσυντέλικος με το είχα, συντελεσμένος μέλλοντας αφού είναι μέλλοντας θα έχει θα, θα έχω. Ε, α! Και εναισθόντας, ε, το πιο απλό. Τι κάνω τώρα εγώ, εγώ τώρα σου μιλάω. Μπράβο, εσύ τώρα μου μιλάς. Αλλά αν ήταν μόνο τώρα, καλά θα ήταν. Εσύ μου μιλάς όλη την ώρα. Και έτσι πως πάω εγώ, influencer στο TikTok, δεν θα γίνω ποτέ. Να γίνεις υφλουτής. influencer ασχέτη, αλλά δεν μπορώ να στα εξηγώ αυτά τώρα, δεν έχω χρόνο. Πάμε να σου πω αυτό που θέλεις για να τελειώνουμε, να κάνω τη δουλειά μου. Έλα, δεν σε μπορώ. Καλά, καλά. Λοιπόν, ξεκίναμε το παρατατικό και τον αόριστο. Να είμαι σε καθυστερό πολύ. Δεν μου λες, Ερασμία. Θέλω να πας πίσω. Να πας πολύ πίσω. Όταν ένα παιδί, πολλά τα χρόνια βέβαια, αλλά σίγουρα κάτι θα θυμάσαι, δεν μπορεί. Και θέλω να μου πει τι έκανε τότε συνέχεια όταν ήσουν παιδί. Παλιά όταν ήμουνα κοριτσάκι μικρό, ναι, ναι, θυμάμαι. Πο-πο, όταν ήμουνα μικρή, έτρεχα και έτρεχα και έτρεχα στα λιβάδια, και στην εξοχή, πολύ μου άρεσε, έτρεχα συνέχεια. Με τα ρευματικά μου δεν μπορώ πια να τρέχω. Τότε ήταν ωραία που έτρεχα στα λιβάδια. Ωραία, αυτό λοιπόν είναι ο παρατατικός, Δηλαδή κάτι που έκανε σπαλιά συνέχεια. Αλλά δεν μου λε, παιδί σου να ή άλογο. ωραία αυτά τα αστεία σου. Άρα για να σχηματίσω τον παρατατικό, εγώ θα ρωτάω τι έκανα χθες εγώ συνέχεια. Ωραία. Πάμε τώρα να πούμε για τον αόριστο. Θέλω να σκεφτείς κάτι που έκανες χθες, το έκανες για λίγο και μετά το σταμάτησες. Α, εύκολο. Μίλησα στο τηλέφωνο με την... με ποια μίλησα. Ερασμία σύνελθε. Είπαμε για λίγο κάτι που έκανες και μετά το σταμάτησες, όχι 3 ώρες. Άφου καλά. Χθες εγώ έπλυνα τα πιάτα για λίγο, δεν είχαμε πολλά, και μετά έκατσα να δω τηλεόραση. Για λίγο κι αυτή να. Μετά πήγα για ύπνο. Ωραία. Όταν λοιπόν θες να σχηματίσεις τον αόριστο, θα κάθεσαι και θα σκέφτεσαι. Τι έκανα εγώ χθες, η παλιά... Για λίγο και μετά το σταμάτησα Όπως είπες πριν δηλαδή Έπλυνα Έκατσα Πήγα Τέλεια τέλεια Λοιπόν τώρα μέλλοντες Ξέρω ότι σίγουρα αφού είναι μέλλοντες Εγώ θα βάλω θα Συνοπτικός και εξακολουθητικός Έκει λίγο τον μπερδεύω Θα κάνω μια σαλατούλα Α, Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο Άκουσέ με Το λένε και οι εξακολουθητικός μέλλοντας δηλαδή τι θα κάνω εγώ αύριο συνέχεια ενώ ο στιγμιαίος μέλλοντας ή συνοπτικός μέλλοντας είναι τι θα κάνω εγώ αύριο για λίγο και μετά θα σταματήσω πάμε να στο πω και με ένα παράδειγμα για να το καταλάβεις καλύτερα εγώ αύριο τι θα κάνω όλη μέρα θα βλέπω σειρές στο Netflix. Εσύ, τι θα κάνεις αύριο, δεν θα με ενοχλήσεις. Ποιος είναι ο εξακολουθητικός, ποιος είναι ο στιγμίος μέροντας. Mm, όλη, μέρα, όλη μέρα, αυτό που έχει όλη μέρα είναι ο εξακολουθητικός. Άρα θα βλέπω σύρες στο Netflix Είναι εξακολουθητικός Και ο συνοπτικός ή αλλιώ στιγμιαίο Είναι το Δεν θα με ενοχλήσει. Ξέρω, ξέρω ένα από τα που κάνεις Και αυτή τη φορά δεν θα ψαρώσω Δεν θα το πιστέψω Το λες για παράδειγμα, έτσι Όχι, Ρασμία Δεν το λέω για παράδειγμα Μην τυχόν και με ενοχλήσεις. Λοιπόν, τώρα έχω κάτι άλλες απορίες για τα μεγαλύτερα μου εγγόνια, αυτά που πάνε στο γυμνάσιο. Ε, κάτι μου είπανε για ποιόν ενέργειας και χρονική βαθμίδα μπορείς να με βοηθήσεις. Δεν μου λες, Ερασμία, καμιά δουλειά δεν έχεις να κάνεις. Εγώ άλλωστε αισθάνομαι και πάρα πολύ εξαντλημένος αυτή τη στιγμή. Τελικά μάλλον ούτε βιντεάκι στο, στο TikTok θα γυρίσω. Με κούρασε. Θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, Ερασμία, δεν μπορώ. Καλά, φεύγω, αλλά δεν τη γλιτώνεις, θα μου το πει αύριο, εντάξει? Καλά, ε, καλά, καλά, θα στα πω, εντάξει. Ωραία παιδί μου, τι με ρώτησε πάλι. Πού πάει και τα βρίσκια αυτά τα πράγματα, ποιος τη τα λέει και μου τα ρωτάει. Κάτσε να τα ψάξω λίγο στην Google, γιατί φαίνεται ρεζίλη θα γίνω αύριο. Μ, για να δω, για να δω, τι έχει εδώ πέρα πως τα είπαμε, ποιόν ενέργειας και χρονική βαθμίδα. Μ, για να δω. Οπ, μ, τι έχει εδώ. Κάτι βλέπω. Α, πολύ ωραίες παραστάσεις αυτές στο YouTube. Για να δω καμία, για να δω.